ریڈنگ شروع کر دیں۔ جی حرکات الکسیرہ ٹھیک ہے چھوٹی حرکات اور ساکن ٹھیک ہے الفتحہ تو دائیتوں ہاذا ٹھیک ہے الکسرہ تو بنتوں ہاذیہ بنتوں زمہ تو جیسن ٹھیک ہے آگے چلیں مطلب بھی سا سا بتا دیا کریں مطلب وہی وہ ہے جو پہلے ہم نے پڑھے ہیں بے جی. تن مطلب گھر ہاجا بے تن یہ گھر ہے, یہ ہے. مشتن کنگی ہاجا مشتن یہ کنگی ہے شمسن سورج ہاجی ہی شمسن یہ سورج ہے ٹھیک ہے سان حرکات طویلا لمبی حرکات اور مت مد کہا کیونکہ ہم ان میں الف یا وا کو لمبا کر کے پڑھیں گے کتابن اس میں کو لمبا کر دیا کھینچ کر پڑھا سور وا کو لمبا کر دیا واؤ کو کھینچ کر پڑا اس طرح اس لیے اس کو ہم نے یہ مد کہتے ہیں. پڑھیں آگے اور مدر مد سور اناجا سور یہ چار ہے اور جنگلہ ہے سنو اور रिपीट रिपीट, करो, इस मा लिसन है, रिपीट। बस आप इनकी रेटिंग कर लें یہ گھر ہے بنتن لڑکی حاضی بنتن یہ لڑکی ہے مشتن کنگی ہاجا مشتن یہ کنگی ہے سورج ہاضی شمسن یہ سورج ہے کتابن کتاب ہاذا کتاب ان یہ کتاب ہے سریرن چارپائی پائی ہاجا سریر یہ چارپائی ہے سورون جنگلہ ہاذا سورن یہ جنگلا ہے ٹھیک ہے تدریب اسماں وزا ماں وزا علام صحیح کیا مطلب ہے سوال کا سنیں اور صحیح علامت رکھیں صحیح تصویروں کے نیچے دعا آ علامت و ٹک کا نشان لگائیں سنیں اور ٹک کا نشان لگائیں صحیح تصویر کے نیچے تو اس سوال کا یہ ہوتا ہے طریقہ کہ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ ایک تصویر کا نام بولتا ہے اور اسٹوڈنٹ اس تصویر پر ٹک لگا دیتا ہے تو ابھی ہم اس کو نہیں کریں گے آگے چلیں الوادۃ الصانیہ تا... یہاں سے پڑھنا شروع کریں ٹھیک با, با ہے آگے چلے ہے یہ الفابٹ با الفابیٹ جو ہوتے نا حروف حرف با اربی کے اٹھائیس حرف ہیں تو ان میں سے ایک با پڑھیں اس, اس کا بھی کروں ہاں کیا یہ گھر ہے جی ہاں یہ گھر ہے ٹھیک ہے رسی کیا یہ رسی ہے نام کتاب ہے نام کتاب جی ہاں یہ کتاب ہے آگے ہے فیلن. حل فیلن. کیا یہ وہ ہاتی ہے. نام فیلن. جی ہاں یہ ہاتھی ہے سفین سفین سفینہ کشتی کو نہیں کہتے بحری جہاز کو کہتے ہیں کشتی کے لیے مرکب ہوتا ہے بحری جہازی جہاز نام جی ہاں. حاضہ جہاز انفن, انفن, انفن جی ہاں یہ ناک ہے خط کا لفافہ ہل حاضہ کیا یہ خط کا لفافہ ہے نام جی ہاں یہ خط کلا لفافہ کوشش کیا کریں سا موٹا ہو جی سر کوشش کیا کریں کہ کاف تھوڑا سا موٹا ہو منہ کا جو بالکل آخری حصہ وہاں سے بولنے کی کوشش کیا کریں میکس آگے پڑھے سر آپ او کی آواز کاٹکی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی میں کہہ رہا تھا کہ کوشش کیا کریں کہ تھوڑا سا موٹا کر کے کاف کو پڑا کریں مو کے بالکل آخری اسے, اسے کوشش کیا کریں پڑھنے کی می کس <tap> آواز آ رہی ہے جمل کیا یہ اونٹ ہے نام ہاذا جمل جی ہاں یہ اونٹ ہے کدم کلام پین ہل ہاجا کلامن کیا یہ پین ہے نام ہاضا کلامن جی ہاں یہ پین ہے کدم ان اس میں ہم نے پاؤں کے لیے حاضر استعمال کیا جبکہ انف کے لیے ہم نے حاضر استعمال کیا وجہ بالکل ٹھیک جو ہے, ہے. بالکل صحیح جو پاؤں ہمارے پاس دو ہیں ہاتھ ہمارے پاس دو ہیں, دو ہیں آن کے لیے ہم حاض ہی استعمال کرتے ہیں اور جو ایک چیز ہمارے پاس اس کے لیے ہم حاضہ استعمال کرتے ہیں ٹھیک جی. پھول. حل جی کیا یہ پھول ہے نام کیا یہ دول ہے؟ نام جی کتے کا بچہ کا بچہ کتے کا بچہ الرون جی ہاں ان میں سے ہم نے ایک لفظ لگانا ہے اور دوسرے کو کاٹ دینا ہے تو بولیں کون سا لفظ لگے گا یہاں پہ ہاں جی ٹھیک ہے ہاض ہاں ہم اس کو پڑھیں گے ہم نے بتانا ہے ہاضا جڑے ہم سے سوال پوچھا ماں ہا جا یہ کیا ہے ہم آگے سے جواب دیں گے ہاج ہاں جر یہ کتے کا بچہ ہے اگلا سوالی نام بھی بتانے کیوںکہ اس نے ہم سے سوال پوچھا اور جواب میں ہم نے نام بتانے ٹھیک ہے ہاہ ہاتھی کتم ٹھیک ہے ہاتھا کلم ہاتھا جہرم ہاتھا میکہتر ہاتھا جان خلک ہاتھا جان سفی نہ ٹھیک ہے ہاض حفیظ آگے چلیں جی. آج صرف آپ ہی, صرف ہی آج. پہلے سوال کا مطلب عجیب نموزج. کیا مطلب ہے جیسا کہ جیسا کہ مسال میں ہے نام کیا یہ کتاب ہے جی ہاں یہ کتاب مکسن. کیا اے, یہ, ہے. لا نہیں, یہ میز ہے ہل حاضی شمسن کیا یہ سورج ہے سر اس کا جواب میں, جی میں کدم لا, لا, حبلن ہے لا سورن، سریرن نام ہاضا المسنجی شمسن الام حاضی الگ نام حاضہ الرزا مکسن الحاظہ سریر لاذا جملا سوری کا مطلب کیا Revision. یعنی کچھ چیزیں ہم دہرائیں گے ما یہ کیا ہے, یہ ہے. مسلسن؟ سر کیا مطلب ٹرائی اینگل جی, ہے مہرا سنج کہتے ہیں اس حال کو کہتے ہیں جو ہم بیل کے پیچھے لگا کے کھیتوں میں چلاتے ہیں اس حال کو ہم کہتے ہیں محراج پلو انگلش میں پلو کہتے ہیں اردو میں حال کہتے ہیں سر زہیل کا مطلب ہے دم پاجی اچھا یہ کیا حاضی یہ پنڈلی ہے, ہے؟, ہے؟ پنڈلی کو نہیں کہتے, کہتے تھائی کو جو یہ تھائی مسل کو کو تھائی یہ جو ہمارے ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فخر کہتے ہیں سر فون خط کا لفافہ لفافہ تم سر یہ پہنچا گیا جو مطلب سی کی کی جمع محافظ. کی جی سر محافظ وائلٹ ما حاجی ہے کیا حاضر محافظ یہ زیادہ وائلٹ وائلٹ ٹھیک ہے آگے چلیں تدریبات تدریب تدریب نمبر ایک سور سور پیل زائل دن زرفن خات کا لفافہ مسلس ٹرائنگل کان محفظاتن وائلت محراسن حل پاکزن تھائن تھائن محفظاتن مطلب ہے ٹھیک ہے دا دائرہ دائرہ لگائے اٹ گرد یعنی کہ اراؤنڈ رمت اللہ اس آواز کے گرد دائرہ لگائے تسما جو آپ سنیں فی اولکلیم لفظ کے شروع میں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ ایک لفظ کا بولتا ہے اس کے شروع میں جس حرف کی آواز آتی ہے اسٹوڈنٹ کو اسٹوڈنٹ اس کے اوپر دائرہ لگا دیتا ہے تو یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے لگائیں کے کے جس کو آپ کے بھی آگے چلے Sir? جی دو منٹ ٹھیک ہے جی آگے چوتھی تقریب جی رنجین حرکت کے گرد دائرہ جس کو آپ لفظ کے شروع میں یہ جی علامات جی حرکت لمبی حرکت لکھا ہوا نہیں بس لکھا ہوا ہے جو آپ لفظ میں دائرہ لگا ठीक ٹھیک آگے چلے تدریب شادی انتی انت کا مطلب ہے جی گئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کو پڑھنا ہے پڑھیں بھول جائیں اس کو فتح یہ دمہ ہے یہ کسرا ہے یہ سکون ہے پڑھیں ان کو آپ تجیب سادشہ سر سر لگائی ہوئی ہے یا, یا کوئی اور کھولی ہے اس کو پڑھے ٹھیک ہے. ہے جی اس کو اس پڑھے اور آگے انہوں نے <الازجادور> آ گیا انتمل تدریب السامہ پہ آ جائیں بس ہم نے پڑھنا ہے وہ روف القمریا شمسیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان کو پڑھنا ہے پڑھنا شروع کریں ان کو نہیں نہیں اس سے اگلا سوال ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا اس سوال کو چھوڑ دیا فضول ہے آگے ہیں تدریب و سامنا پہ آئیں آٹھویں مشق اکم الکما نموزج مکمل کریں جیسا کہ مثال میں کیا گیا ہے کمر کو ہم پڑھیں گے ال و شمس کو پڑھیں گے اشمس و اس کو ہم نے روح اور کمریا روحف شمسیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان الفاظ کو پڑھنا ہے پڑھنا شروع کریں سری چار پی اری کتاب کتاب ہے آج کے پھر اتنا بہت ہے نیکسٹ ٹائم ہم پڑھیں گے اور بعد دیتے روڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ